Γεια σας! Σήμερα θα σας περιγράψω το αγαπημένο μου κατοικίδιο. Ε, ναι, εννοώ το Πόπι που βρίσκεται ακριβώ δίπλα μου. Ξέρω, δεν είναι πολύ συνηθισμένο για κατοικίδιο, αλλά θέλω να μοιραστώ τι εντυπώσεις μου μαζί σας. Στη συνέχεια, αν νιώσετε κι εσείς άνετα, μπορείτε να μου περιγράψετε και το δικό σας αγαπημένο κατοικίδιο. Είτε αυτό που έχετε, είτε αυτό που θα θέλατε να υιοθετήσετε. Ξεκινάμε λοιπόν! Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι ο Μπομ, η Μαϊμού μου. Η αλήθεια είναι ότι τον ξεχώρισα από την πρώτη κιόλας στιγμή από τα υπόλοιπα ζωάκια, γιατί γι' αυτό το χαρίτωμένο βλέμμα που σέκανε έκανε να θες να πά κοντά του. Θυμάμαι παλιά παλιά, όταν τον βρήκα πρώτη φορά και τον είδα έξω στο δρόμο. Ήταν τόσο αδύναμος και νηστικός, κρύωνε. Και δεν είχε που να κρυφτεί. Τότε λοιπόν αποφάσισα να τον φιλοξενήσω. Να του προσφέρω φαγητό και νερό και ένα ζεστό σπιτικό για τις κρύε του χειμώνα. Ο Μπόμπ είναι αδύνατος, έχει καστανό τρίχωμα, πολύ μεγάλο κεφάλι και τεράστια αυτιά και φυσικά η ουρά του νομίζεις ότι είναι πιο μεγάλη και από τον ίδιο. Στο χαρακτήρα είναι διαμάντι. είναι πάρα πολύ καλός, ε, του αρέσει να βγαίνει διαρκώς βόλτες και να παίζει, βέβαια δεν πάβει να είναι ζωηρός, κάνει τις κανταλιέ του. Επίσης το πλεονέκτημα του είναι αυτό το τόσο γλυκό βλέμμα του που σε κερδίζει από την πρώτη κιόλα στιγμή. Το καλό είναι ότι δεν βαριέσαι ούτε στιγμή να είσαι μαζί του. Βέβαια αν είσαι πολύ κουρασμένος κάποιες φορές δεν έχεις κουράγιο να ακολουθήσεις και να πας βόλτα μαζί του. Στον ελεύθερο μου χρόνο, προτιμώ να πηγαίνω βόλτες με τον Μπομπ. Η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνουμε περισσότερο τις βόλτες στη φύση. Γιατί εκεί ο Μπομ κυλιέται στα χορτάρια δεξιά και αριστερά, γυρνάει πάντα λασπωμένος και μου ζητάει το αγαπημένο το παιχνίδι. Εγώ του το πετάω και εκείνο το επιστρέφει με την ίδια χαρά. Φυσικά, ε, συναγωνιζόμαστε και στο τρέξιμο, αλλά πάντα με κερδίζει γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ε, το μετανιώνω όμως, δεν θα, θα βαρεθώ ποτέ να τρέχω μαζί με τον Πομπι, είναι τόσο διασκεδαστικό! Εύχομαι ο Bob να είναι πάντα καλά, έτσι ζωηρός και χαριτωμένος και εγώ θα είμαι πάντα εκεί για εκείνον να του προσφέρω ζεστό φαγητό και φυσικά τη ζεστή αγκαλιά μου. Θα τον αγαπάω για πάντα τον Μπομ. Θα είναι πάντα το αγαπημένο μου κατοικίδιο.